tradition, Amager-museet er holdt igennem mange år. Øh, hvor vi holder julemarked, hvor vi laver... De frivillige bærkager, og vi bruger vores egne produkter. syldetøj og sinup, som vi selv laver. Og nogle gange har der også været konfekt, som de frivillige har lavet. Og julepynt. Det har været dejligt i masser af flade mennesker Det har været sjovt at være portnæse, og møde dem alle sammen Og øh, det har været dejligt at malle æbleskiverne, som vi har fået lov til at skise her på øh, Gammekården Det er gået fremragende Det er gået fremragende mm. Jeg har fuldstændig udsolgt æbler Aller er solgt. og der har ikke været nogen dårlige anmeldelser endnu så så velbekomme på god jul. Og mange af dem siger også, at det var jo nok godt i hold det alligevel, og sådan ting der. Jeg synes, vi får mange positive tilbage. Det er nu vores anden weekend. Vi holder julemarkedet her i Corona 2020, og det er faktisk gået rigtig godt. Vi laver æbleskiver, næsten 1200 hver, hver dag. Så det har været en øh, kæmpe succes, og folk har været glade og taget godt imod vores coronarestriktioner. Billetter, man skal købe på forhånd, og denne her 1 tur, Så folk har været glade som altid, og vi har været rigtig glade nu, vi de er trætte. Markedet har gået super fint, der har været styr på det, så det har jo været det herligt. Der har været masser af glade mennesker, og de har lyttet efter med angående det her coronarestriktioner, så det har jo været dejligt. Det er alt, hvad man have haft på stedet